بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوست آج ہم حضرت بابا بال شاہ کے مزار پہ حاضری کے لیے آئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ سب دوستوں کو بھی اس میں شریک کریں اور سب ہی زیارت کر لیں یہ دیکھیں اب ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ وضو کے لیے جگہ ہے سوری یہ وضو کرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے بالکل اس کے سامنے مسجد کا مین گیٹ ہے یہ دیکھیں ہم اس کی طرف دیکھیں یہ جا رہے ہیں یہ مسجد میں ہم داخل ہو رہے یہ ابھی عصر کا ٹائم ہے لوگ نمازی آئے نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی انشاءاللہ شاء نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو زیارت کراتا ہوں مسجد کے اندرونی حصے کی یہ دیکھیں مسجد کا اندرونی حصہ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست نقش و نکار بنے ہوئے ہیں یہ یہ مسجد زیر تمید تھی پہلے مگر ابھی تو الحمدللہ بہت ہی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ ہم ایسے ہی باہر نکلیں گے یہ باہر سین ہے اور یہ تھوڑا سا آگے اس کے یہ دربار کا ہاتھ یہ دیکھیں یہ دربار کا مین گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں ہم یہاں سے بھی انٹر ہوئے دربار کے شروع میں انٹری ہے یہ مسجد میں انٹر ہوئے دربار میں اور یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ چراغاں ہوتا ہے نا جو جب उज से होता है माशा बहुत ही रश और बड़ी गैदरिंग होती है और उधर बहुत बसी जो है ना चराग का इस्तेमाल होता है क्योंकि अभी कुछ कोरोना का सिलसिला चल रहा है इसीलिए ये जो उधर बाहर वगैरह बंद किए हुए थे तो अभी तो रश इतना नहीं है मगर फिर भी इधर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है ये देखें आप जिस तरफ आ रहे हैं इधर छोटी सी एक लाइब्रेली बनी हुई है जिसमें درویش بابا حضرت باب شاہ کے زیر استعمال چیزیں ہیں تو ان لوگوں کی زندگی دیکھیں کیا ہے یہ ان دونوں نے انہیں میں ساری زندگی جو بھی اپنی گزار دی ہے یہ دیکھیں یہ یہ ان کے زیر استعمال ہیں چیزیں ہیں اور یہ وہ استار ہے بہت بڑی چیزیں تھیں جو. یہ دیکھیں یہ لکھا استار مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ये इनकी कही हुई जो ना बातें जो जितनी भी इनके मुँह से निकली हुई है वो हंड्रेड परसेंट जो है ना सच साबित हो रही हैं माशा इनके अशार हैं ये देखें ये मेन गेट आ गया जी इसके दरबार का ये हम इधर हम अभी इंटर होंगे आपको मैं इनका इसका अंदरूनी हिस्सा भी दिखाऊँगा माशा ये देखें ये <coughs> अंदरूनी मेन गेट है यह इस तरफ मेरे राइट साइड में औरतों के लिए बना हुआ है और लेफ्ट में दूसरा गेट भी मर्दों के लिए यह यह अजीब देखे इंडियन मस्जिद के अंदर دربار کا انہرونی حصہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں ہزار ہاں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں عقیدت مند آنے کے بعد بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور جو صحیح اپنا جو یا ذکر الہی میں وقت جو ہے نا ادھر بیٹھ کے دربار کی دیکھیے ان کا نام بھی لکھا ہوا ya le tengo دیکھیں یہ نقش نگار دیکھیں بچی कब्रस्तानी थोड़ी सी जगह थी और यह भी एक मेन गेट है और इसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ औरतों के लिए बलो मखसूस बनाया हुआ है क्योंकि मज़ार के अंदर नहीं आ सकती इसी बाहर से, से देखा और ये मजार का ही हिस्सा है ये आता है ये पुराना लगा हुआ है और वो सामने वो सामने देखें जी वो कोई अकीदतमंद हजरात जो है ना चादर लेके आ रहे हैं हकीकत में तो जब ये इधर चादर लोग आते हैं रूस उस में यार अपने अकीद का इजहार करते हैं तो, तो बहुत रश होता है ये तो सारा करोना की वजह से थोड़ा सा मामला ऐसा बना हुआ है कि कोरोना की वजह से लोग इतना जो है ना लोगों का मन किया اچھ لے کی رب دے ماہی نوچا دے سونے ناگی نو لیا اللہ پاک نے ان کا رزق لکھا ہوا ہے گزار دی انہوں نے یہ دیکھے یہ کہ کبر بابا مست کی ہے اور اس وقت کے یقینا یہ بزرگ ہوگا اتنا نام ہوگا کس کی جو بک یہ دیکھیں مست بابا رامت علی ماشاءاللہ اور یہ جو آتا ہے یہ مزار کا ہی حصہ ہے یہ برونی حصہ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں لوگ ادھر جا رہے ہیں یہ سامنے مہک محکاف میک... نے ایک دفتر بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مہک محکاف کا دفتر ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا کچھ یہ اور یہ برونی حصہ ہے اسے دربار کا اکملی والے توپا گے اچھا لے کی دے ماہی نو سونے گیات مراج دے کملی والے گی اچھا لوگ ارب نو ai arde sone rahi no att namo liya jati ilahino ai und sadge sadge jaage aakariyan gani nabi da tan milte rakh da ge raat mara